يا لكم بحلقه جديده وثلاث اخبار جديده في حلقه اليوم معنا خبر من ثلاث اخبار نتكلم عن قناه مشهوره وهذا القناه محتواها عائلي مثل ما انت عارفين في الوقت الحالي يعني السوشيال ميديا واليوتيوب بالتحديد يحب هذا المحتوى اللي هو محتوى العائلي بالذات في الوقت الحالي يعني دخلوا الترند بشكل سريع بس قبل فتره نزلوا اغنيه وهذه الاغنيه يعني حبوها الناس ومشاهداتها يعني نوعا ما جيده فان شاء الله حلقة اليوم بنتكلم عن هذا الخبر من ضمن اخبار عموما خلينا في انترو بعدين نكمل Heel erg الخبر الأول معنا في حلقة اليوم يعتبر من الأخبار المجنونة لأنه في مطعم صيني لجأ لحيلة عشان الزبائن يرجعوا له اللي هو انه كان يضع فيه الأكل مخدر الأفيون عشان يرجعوا له الزبائن وما يخسر هذا المطعم ومثل ما أنتم عارفين انه الصين يحبون شيء اسمه مكرونة ويعني معروف أي حد سافر الصين بيعرف انه أكثر أكلة مشهورة هناك اللي هو المكرونة فكان يضع هذا المخدر في هذا الأكل عشان يرجعون الزبائن وما يخسر هذا المطعم لكن قبل فترة اكتشفوا بين عام في 2014 وبين عام 2016 انه في مطاعم اخرى يعني سووا نفس هذه الفكرة وبدال لا يروحون يحسنون من ناحية الاكل او من ناحية خدمة العملاء ومن هذه الاشياء لا راحوا اتجهوا لهذا الاتجاه اللي هو يعتبر انه خسارة لهم ويمكن يقفلون المحل صراحة غباء خبر الثاني في حلقة اليوم له دخل في الطرب يعني بين قوسين له دخل في عالم الموسيقى قبل أربع أيام بالضبط أصال مالح نزلت أغنية اسمها مع بعض والناس حبوا هذه الأغنية وأيضاً المشاهدات كانت جيدة على هذه الأغنية وأنا ما زلت أقول أنه أصال المالح من الأشخاص اللي أصواتهم جيدة وتقدر تنافس مثلاً بالقيس وأيضاً أصالة ومن هذه الأشخاص اللي له دخل في عالم الأغاني والموسيقى لأنه جودة صوتها مرة جيدة هذا رأيي صراحة <تصفيق> الخبر الثالث والله خيري معنا احمدت اليوم اعتبرنا اخبار العجيبة صراحة ويوم شفتها السنة الصراحة انه في طفل يجيري بعمر عشر سنين صنع صرافة باقل تكاليف اللي هو بالكرتون فقط تخيلوا هذا الشيء. هذا الشيء اكد لي انه الادوات مجرد وسيلة فقط وكذا يكون خلصنا حلقه وتكلمت عن هذه الاخبار ونقلتها لكم اتمنى انه هذه الحلقه عجبتكم ونالت على رضاكم لا تنسون لايك وشير واشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام